Аварійне відключення електроенергії у Хмельницькій громаді, як сьогодні працювали відділення міської лікарні та електротранспорт. У Нетішинській громаді просять економити електрику та готуються до можливих відключень. Вісім місяців не отримувала звісток, як дружина полоненого Азовця намагається врятувати чоловіка. На Хмельниччині відкрили соціальний магазин для вимушених переселенців, де товари видають за ваучери. Жителька Хмельницького району Ніна Дудар привезла сьогодні в травмпункт чоловіка, який зламав ногу. Приїхали, нам тут зразу, надали першу допомогу, зробили рентген, зараз ми чекаємо на гіпс, черги великої не було. В міському травмпункті відвідувачів приймають цілодобово, незважаючи на перебої з електроенергією, розповідає завідувач Руслан Колєсніков. Якщо не стає світла, то відповідно ем, можна буде перебої з ем, як, щоб виконати регіональне обстеження, Тільки на да. а ми так працюємо, зашиваємо, обстежуємо, дивимося. В штатному режимі працюють і відділення Хмельницької міської лікарні, які потребують цілодобового та посиленого споживання електроенергії, розповідає медичний директор Володимир Мойсюк. Це забезпечує нас генератори, які микаються одразу після зникнення світла, Тобі чи то є аварійне зникнення, чи то є планове, то немає різниці одразу вмикаються дизель генератор, які забезпечують основні критичні вузли нашої лікарні. Це реанімація відділення реанімації, відділення реанімаційних блоків, кардіологічний, неврологічний, нейрохірургічний, плюс всі операційні блоки другого корпусу і в інших суміжних відділеннях. Лікарня забезпечена стратегічним запасом палива, на якому працюють дизель-генератори, а також розробляє альтернативний план подачі тепла на випадок зникнення газопостачання, говорить медичний директор. Не дивлячись на перебої з електропостачанням, 24 тролейбуси сьогодні вийшли на маршрути у віддалені мікрорайони Хмельницького, розповідає директор комунального підприємства «Електротранс» Сергій Бобух. Поки що їх достатньо. Але ми все робимо для того, щоб замінити тролейбуси автобусами. Сьогодні максимальна кількість автобусів задіяна, 18 автобусів курсує містом, щоб закрити останні маршрути південно-західного регіону, в тому числі, де повністю відсутня напруга. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, 60% споживачів електроенергії в громаді залишилися без електропостачання через аварійне вимкнення. Причина – зникнення напруги з високовольтної лінії, що йде з іншої області. Діана Колесник, Світлана Крентовська, новини на Суспільному, Хмельницький. Без вуличного освітлення залишився обласний центр. Про це розповів керівник комунального підприємства міськ світло Хмельницький Володимир Пекарський. За його словами, ввечері та вночі немає вуличного освітлення не лише у Хмельницькому, а й у Хмельницькій міській територіальній громаді. Поки не буде, не відновиться більш менш стабільна електропостачання. Економія по буде. А якщо нам енергозбут, тобто обленерго виділить якісь потужності резервні щоб ми, ми могли включити зовнішнє, то зовнішнє ми включимо в черговому, в нічному режимі. А зараз взагалі не освітлюється весь Хмельницький вноці, правильно? Взагалі, взагалі не освітлюється весь Хмельницький. Взагалі? Не тільки місто Хмельницький, але й наше ОТГ, наші села теж не освітлюються. У Нетішині відновили електро- і водопостачання, розповів вранці телефону міський голова Олександр Супрунюк. І тепер шукають варіанти економії електроенергії. На стабілізувалася ситуація, відновлено електропостачання, є вода, холодна і гаряча. В садочках двічі зменшили групу перевели в інші садочки. Шукаємо інші варіанти для того, щоб компенсувати втрати. За його словами, міська влада, волонтери і жителі Натіщини готуються до можливих викликів, пов'язаних із неструмленням 40-тисячного міста, яке не газифіковане та повністю залежить від електрики. Ми зараз робимо місця для того, щоб можна було приготувати їжу, заготовляємо дрова для цього на два тижні, але хочемо збільшити кількість, щоб це було сухідровано. Я думаю, що перезимною таким чином ми заготовляємо додатково все мангали, дружуйки, активно працюють наші люди. Ця організація. дуже на високому рівні, і це дуже класно, що так люди реагують. Зі слів голови, він просить жителів заощаджувати електрику, щоб уникнути перевантаження мережі та відключень. Нагадаю, 22 жовтня через російські обстріли Нетішин залишився без електроенергії. Упродовж двох днів міська влада й волонтери забезпечували жителям зарядження мобільних телефонів, відвозили воду, окріп та готували їжу на вулицях. У бою за Україну загинув 31-річний Олексій Кривіцький, чоловік родом з Кам'янця-Подільського. Олексій був бойовим медиком, він рятував поранених українських воїнів. Цю інформацію підтвердив Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Про дату та час поховання повідомлять додатково. Станом на 25 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 68420 російських військових. Противник втратив 2611 танків та 5321 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 1674 артилерійські системи, 377 реактивних систем залпового вогню та 190 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 271 літак, 1300 172 безпілотні літальні апарати та 248 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 одиниці. Спеціальної техніки – 149 одиниць. За 244 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 350 крилатих ракет. Вісім місяців Крістіна Петровська не отримувала звісток про свого чоловіка, сержанта Нацгвардії Івана, який перебував у полоні на Зовсталі та Воленівці.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 Найближчого населеного пункту там 30 кілометрів було страшно дуже. Перше ми ховалися в підвалі, а потім ховалися в коридорі. Крістіна згадує, яким побачили Маріуполь, коли вийшли з оселі. нагадує фільм зомбі апокаліпсис», Бо практично людей нікого вже не було по вулицям, провода висіли, усюди скло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 для моєї родини. Магазин соціальної допомоги внутрішньопереміщеним особам, каже його керівник Антоніна Марченко, буде надавати допомогу було, не всім та переселенцям, та, а так, та, тим, хто ми, займається ми, волонтерством та працює. Ці люди будуть в центрі соціальної допомоги отримувати вау через певну кількість балів і потім приходити в цей магазин і вже самі за своїм бажанням отримати на кількість балів оцей от товар. Товар цей завезла міжнародна місія соціальних працівників товару завезено на 5 тисяч євро. Перший соціальний магазин за вечерною системою був відкритий за кошт Міжнародної Федерації соціальних працівників. Її генеральний секретар Рорі Труйел каже, відкриття магазину – лише початок залучення вимушених переселенців до співпраці. Відкриття вимушених переселенців – це для всіх громадян. Це не про дати її її, це про люди, які були активні і підтримки в своїй громадяні. Люди допомагають всіх інших people helping this, uh, this people to together, to together, uh, Це є пілотний проект співпраці з міжнародною асоціацією соціальних працівників Європи, каже голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. В чому цікавий наш проєкт?